Kiitos, kiitos. Nyt tarvitsee että mihin, mihin kameraa vilkuilee, että, että näette meidät. Ihan ei oltu valmiita päästää Katria tässä kohtaa vielä, vielä yleisöön, että mä ainakin olin, olin tuossa kuunnellessa niin miettinyt, miettinyt vielä Katrille ainakin yhden kysymyksen ja vähän aasinsiltana kanssa siihen, mitä Minna-Liisakin kysyy, että tämä henkilökohtainen budjetti ja, ja henkilökohtaistaminen, mistä ehkä tänään nyt Eniten näistä käsitteistä puhutaan, niin, niin tota, on muualta tänne meille rantautunut. Ja, ja, tota, sitten vaikka sanoit, että me ollaan tässä hankkeessa nyt niin kuin hyvin etukenossa, että alkuvaiheessa hanketta mietitään tätä, niin, niin no, valitettavasti tai, tai toisaalta on myös niin, että näitä hankkeet, äh, käsitteitä on jo jo Suomessa aika paljon käytettyä, niistä on ehtinyt muodostua erilaisia käsityksiä, ja siitä tullaan myöskin tänään vielä enemmän jutteleen. Niin Aattelin vielä nyt hyödyntää tilaisuuden, kun olet täällä, että mikä sun neuvoisi meille, että et, et mitä, mitä kautta meidän kannattaa lähteä työskentelemään, että onko toi THL-vammaispalvelujen parissa tekemä työ semmoinen, mihin meidän kannattaisi nyt tämä hankkeenkin. Käsitetyöskentely kiinnittää vai, vai onko sitten parempi taas, kun mietin kaikkia noita eri vaihtoehtoja, että miten, miten tätä työskentelyä voi lähestyä, niin, niin lähtee ihan siitä henkilökohtainen budjetti ja henkilökohtainen budjetointi ja sitä tavallaan erikseen lähtee työskentelemään, jos ymmärrät mitä mä tarkoitan tai mitä, mitä antaisit meille neuvoksi tässä kohtaa? Joo, molempi parempi. Varmaan näin, että, että tosiaan. Uskon, että te tarvitte näitä vammaispalvelun sanastoluonnoksen käsitteitä ja, ja mahdollisesti myös sieltä sosiaali- tiedonhallinnan sanastoon kuuluvia käsitteitä, mutta, mutta kyllä sitten täytyy tietysti ottaa huomioon se, että mitä sillä budjetointisanalla ylipäätään tarkoitetaan, että että jos sitä käytetään osana tätä termiä, niin se ei saisi olla kauheasti ristiriidassa sen kanssa, että mitä yleisesti budjetoinnilla ymmärretään, koska muuten sitten syntyy helposti väärinkäsityksiä. Et tosiaan aika laajaa sellaista tota noin, kartoitusta vaatii, vaatii tämmöiset käsitteet, että, että saadaan sitten selville. Mut, että mä toivon, että te olette kuitenkin sellaisessa tilanteessa, kun teillä on tämmöinen hanke, hanke käynnissä, että, että tämän puitteissa te voitte sitten niin kuin tehdä sitä semmoista harmonisointi tai vielä sen yhteisen näkemyksen terävöittämistä, että vaikka sitä eriytymistä vähän olisi jo tapahtunut, niin kuitenkin löytyisi vielä se yhteinen sävel, että just se, että mikä on kaikista olennaisinta näiden käsitteiden osalta ja siitä sitten muodostuisi se, mitä te voitte taas muulle laajemmalle yleisölle tarjota ja sinne lakiesitykseenkin sitten ehdottaa. Joo, kiitos. Nimenomaan tätä myös ajattelin, että et koska tämän hankkeen tavoitteet liittyy siihen hallituksen esitysehdotukseen, niin, niin tavallaan se meidän vastuukin osittain tässä on mm -hmm. nyt niin määritellä semmonen käsite tai ne käsitteet, mitkä sitten ymmärretään sillä lailla, että, että tota niitä voi jatkossa niin viranomaista. tai asiakasasemassa tai työntekijänä tai neuvonantajana niin, niin tota noin samalla lailla käyttää riippumatta siitä, että sitten varmaan kaikilla on ne omat omat suosikkimäärittelmänsä ja suosikkikäsitteet eri, eri syistä, mutta, tota, mutta että muistettaisiin niin kuin tässä hankkeessa nyt se, että mitä ollaan hakemassa. No, se on tosi tärkeää että pääsette vaikuttamaan siihen säädökseen ja Kyllä mulla on kova uskoa, olen melkein 30 vuotta tehnyt tätä työtä ja, ja tota noin, niin erinäisissä <köhön> hankalissakin tilanteissa niin, tai tota noin, niin vaikeissa määrittelytilanteissa niin ei meillä kyllä koskaan ole kesken niin se työ jäänyt, eikä ole tota, hanskat pudonnut kädestä että et vaikeuksista huolimatta niin on, on saatu kompromisseja aikaiseksi, jotka sitten on, on niin kuin tunnistettu toimiviksi. Että, Ehkä tämmöisenä yhtenä haasteellisempana voisin mainita sen, että olin konsultoimassa tota noin tämän STM-eutanasiaa, ei nyt tule väärä termi, ei, en pysty sitä, työryhmällä on niin pitkä nimi, en pysty sitä ulkoa muistamaan, mutta tota noin, tätä lainsäädäntöön liittyvää eutanasia kantaa niin tota selvittävän työryhmän tukena. Eutanasiaan liittyviä käsitteitä selvittämässä. Ja, ja tota, kaikki varmaan tietää, että, että se on hyvin sellainen herkkä aihe ja, ja tota noin, siitä on, on niin kuin tiukkoja mielipiteitä, mutta, mutta mun mielestä silti sielläkin on löydettävissä se, mikä on se fakta ja, ja se voidaan siihen määritelmään ottaa ja, ja tota, se on sitten toinen asia, että mitä mieltä siitä ollaan, mutta on olemassa asioita, on olemassa eutanasia, vaikka kaikki ei sitä kannata ja kyllä se pystytään määrittelemään. Että kyllä. Kyllä te pystytte siihen myös. Kiitos rohkaisusta ja, ja todella paljon kiitos tästä, tästä tuota puheenvuorosta. Meillä on varmasti siitä paljon, paljon hyötyä jatkossa ja nyt ehkä sitten, että säilyy nämä meidän välit ja etäisyydet, niin mä annan puheenvuoron Pauliinalle, joka on, on tuota noin koostanut näitä meidän tähän, tähänhetkisiä ajatuksia tästä käsitettyästä hankkeessa. Niin, tuota, Siirryn itse sivummalle siksi aikaa ja huutelen sitten sieltä. Hyvä. Kiitos Tiina. Tosiaan niin tässä hankkeen yksi oleellinen osa on tämä käsite- ja sanastotyö HP-hankkeessa, että on Katri vielä siinä, että tässä on sekä käsite- että sanastotyö, että aika näyttää sitten, että päädytäänkö me siihen, että tämä on käsite-työ HP-hankkeessa. Ja Tähän liittyy se, että meidän pitää pohtia täällä, että millaisia käsitteitä san tai sanastoa liittyy vammaispalveluihin, erityisesti silloin, kun puhutaan henkilökohtaisesta budjetista. Ja koska me ollaan tässä yhteisessä hankkeessa, niin meillä pitää olla yhteisymmärrys siitä, että mitä tämä henkilökohtainen budjetointi on. Ja tässä työssä ensimmäinen vaihe oli tämä Webropol-kysely johon tuli 114 vastausta ja siinä olette määritellyt tätä henkilökohtaista budjetointia, siihen tuli yli sata erilaista määrittelyä ja kysyttiin muun mm. muassa kokemuksia ja näkemyksiä tästä henkilökohtaisesta budjetoinnista. Ja tämän kyselyn tuloksia meillä on ilo käydä sitten lounasta on jälkeen läpi. Ja tämä kysely niin tämä ei ole. ole Stiinan ja minun tekemää tutkimustyötä, vaan tämä on osa sitä kehittämistyötä, mitä tässä hankkeessa tehdään. Eli tosi tärkeä asia. Ja sillä tavalla me on mietitty täällä THL, että tarvittaessa me voitaisiin myöhemmin toistaa tämä kysely, kun on tullut lisää sinne eri hankkeisiin henkilökuntaa tai sitten joiltain osin. Siellä on hyvin tärkeitä osa-alueita, mistä on mukava kysyä teitä lisää tai jatkaa sitten näillä seuraavilla työskentelypäivillä. Käsitteistä on yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden käsite, henkilökohtaistaminen ja niin edelleen. Eli tosiaan niin, tätä käsite- ja sanastotyötä tehdään näissä työskentelypäivien aikana alueellisissa hankkeissa, joista meillä on nyt ilokuulla tuossa puoli 12 aikaan yhden yksi puheenvuoro. Ja sitten tosiaan tässä tutkimustyössä, mitä me täällä tehdään, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin, niin olen juuri niin kuin Katri sanoi, niin, niin saanut käsi vammaispalvelun tämän luonnoksen, mitä sanastoa käsitetyötä on aiemmin tehty, mitä sosiaalihuoltoa myös sitä on katsonut ja on niistä alustavasti ottanut ylöskeskeisiä käsitteitä, mutta tuohon henkilökohtaiseen budjettiin, niin mitä siitä käsitteitä on, niin mä menen kohta, mutta siinä voidaan edetä vielä pienin askelin. Eli siinä työssä, mitä liittyy henkilökohtaiseen budjettiin ja budjetointiin, niin me käytetään kansallista ja kansainvälistä aineistoa. Tässä on tämmöinen, sanoisko, käsitekuva, mikä on Johanna mätä HP taustamateriaalista ja hän on tuonut tähän erilaisia englanninkielisiä termejä, että mistä kaikista HP, HP onkaan kysymys. Eli siellä on suoramaksua, henkilökohtaista budjettia, siellä on tukea, tarvetta, todella paljon eri käsitteitä. Ja, ja mikä tässä vielä monimutkaista tätä asiaa, niin eri maissa on myös erilaista käsitettä ja sanastoa ja voidaan tiettyä asiaa myös ymmärtää eri tavalla niin kuin yleisestikin sosiaaliturva on vähän tämän kaltaista ongelmaa. Seuraavaksi mä esittelen teille muutamia määritelmiä henkilökohtaisesta budjetoinnista ja budjetista, mitä Suomessa on. Tämä on nyt tämä koko meidän hankkeen lähtökohta, joka on määritetty tässä hankeoppaassa. Ja siinä sanotaan näin, että Henkilökohtainen budjetointi on avun, tuen ja palvelujen järjestämisen tapa. Ja siinä tämä henkilö, vammainen henkilö, on itse keskiössä suunnittelemassa valinnassa ja toteuttamisessa, että mitä apua, tukea ja palvelua tarvitsee. Mutta myös nämä muut määritelmät, mitä aiemmissa hankkeissa on ja mitä tässä meidän kehittämistyön tuloksena mitä alueilla, mitä työskentelypäivinä on niin ne on osa hanketta että ei ne mikään että niillä on myös oma vaikutuksensa ja me käydään niitä täällä läpi. Otetaan vähän lisää määritelmiä. Avainkansalaisuuden hankkeessa määriteltiin henkilökohtaista budjettia niin että se on rahasumma. Ihminen voi käyttää sitä sovittujen reunaehtojen mukaan. Siinä sanotaan palvelut ja arki, puhutaan hyvinvoinnista ja toimintakykyä edistävästä toiminnasta ja omaehtoinen käsite, omaehtoisesti. Sitten me mennään Sitran raporttiin ja siellä sanotaan budjetista niin, että se on väline. Käytetään käsitettä väline, jotta voidaan lisätä valinnan mahdollisuuksia. Ja sitten myös siellä nousee yksilö, yksilö ja sen tarpeet, voisi sanoa yksilöllisyys. Sitten on seuraavana hyvästä Aution tekemästä THL-muistiosta määritelmä. Eli se on sitä, että tarpeen arvioinnin kautta se on tietty rahasumma ja se myönnetään asiakkaalle. Ja sitten olen halunnut tähän esitykseen ottaa myös rauenneen hallituksen esityksen valinnanvapauslaiksi, joka ei tule toteutumaan, mutta että siellä oltiin määritelty sekä henkilökohtainen budjetointi että henkilökohtainen budjetti. Ja tämä budjetointi oli siellä niin, että palvelujen järjestämisen tapa ja myös, että palvelun käyttäjä on keskiössä ja puhutaan palvelujen käyttäjän oman elämän kannalta tarpeellisista, mielekkäistä ja tarkoituksenmukaisista palveluista. Eli henkilökohtainen budjetointi on palvelujen järjestämisen tapa, jossa palvelujen käyttäjä on siinä keskiössä mukana. Sitten mennään henkilökohtaiseen budjetin käsitteeseen, miten se oli tässä rauenneessa hallituksen esityksessä määritelty. Eli asiakkaalle ja otetaan palvelun tarve, ja sitten palvelujen kustannusten perusteella. Ja tuodaan esille se, että se on tietty ennalta määräämä arvo. Siitä vahvasti tulee mieleen, että se on tietty rahasumma. Tää löytyi tämä henkilökohtainen budjetti sieltä hallituksen esityksen määritelmistä, missä oli, oli muutama määritelmä, niin tämä oli siellä kerrottu. No toki me sitten myös vähän otettiin tähän esitykseen kansainvälisiä määritelmiä. Näistä, näistä riittävyyden näkökulmasta kerrotaan tarkemmin Stinan kanssa huomenna. Mutta Irlannissa, miten siellä on määritelty henkilökohtainen budjetti heidän, heidän, heidän niin kuin suunnitelmissaan, niin se on valtion viranomaisen yksilölle myöntämä rahasumma ja yksilö voi käyttää sitä itse. Semmoinen yläkäsite on kuitenkin siellä nostettu henkilökohtaisen budjetin ylläolevalle käsitteeksi, niin on yksilöllinen budjetointi. Ja mitä tämä yksilöllinen budjetointi tarkoittaa, niin se on sitä, että palvelujen käyttäjä olisi itse tekemässä näitä valintoja ja myös hallinnoisi rahoituspäätöksiä. Eli on annettu tämän määritelmän mukaan vastuuta myös sitten palvelujen käyttäjälle, joka on syytä huomioida, että vastuukysymys on vaikea, koska siihen ei välttämättä kaikilla ole samanlaisia edellytyksiä, jos, jos olisi itse ihan täysin vastaisi siitä hallinnoinnista. Skotlannissa on määritelty yksilöllinen budjetti, joka tarkoittaa sitä, että itseohjautun tuen rahoitusta. Eli siinä, on, siinä, on, siinä tota niin, myös nousee keskiöntää, että itse, itse ohjataan ja itse tehdään. No sitten on vielä englannin määritelmä. Tämä on määritelty aikuiselle henkilölle. Aikuisen henkilökohtainen budjetti on. Siinä on tämmöinen lausunto toisaalta, ja siellä näkyy nämä aikuisen henkilön tarpeet. Sitten se on toisaalta summa, jonka aikuinen sitten on velvollinen maksamaan kustannuksista. Ja toisaalta sitten myös se kolmas kohta on, että se on se osuus, mikä tulee paikallisviranomaiselle maksettavaksi. Eli se koostui kolmesta eri osasta. Sitten me on vielä otettu tähän kaksi määritelmää artikkelista. Ja siinä on tämä ensimmäinen määritelmä. Puhutaan, että ne henkilökohtaiset budjetit on välineitä, joilla luodaan huolenpitoa. Keskiössä on itsensä määräämisoikeus ja itsensä kehittäminen, joita myös nousi esille, kun määrittelitte Webropol-kyselyssä tuota käsitettä. Ja tämä oli olen laittanut sen sitaateihin, mutta kuitenkin aika tarkalleen siitä englanninkielisestä artikkelista Suomenun Eli kuskin paikalla on palvelujen käyttäjä, että hänellä on oikeus tehdä näitä valintoja ja määrätä itse. Sitten on vielä toinen määritelmä, jossa todettiin, joka havainnollistaa tätä, tai tukee tätä, tuossa, että henkilökohtaisen budjetin haltijoina on lompakotaskussa. Eli että heillä on käytettävissä se rahasumma, he saavat valinnan tehdä, joka mun mielestä on mielestä myös hyvin, hyvin kuvaava ja tukee tuota toisen artikkelin määritelmää. Siinä se olikin tämä meidän esitys. Eli me tullaan jatkamaan siitä, miten te olette henkilökohtaisen budjetoinnin ja budjetin siinä Webropol-kyselyssä niin tauon jälkeen, mutta meillä on tulossa alueellisen kehittämistyön puheenvuoro, joka on merkitty puoli kahdeksitoista, mutta onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä tullut Teamsiin tai jos ei ole, niin nyt voin myös nostaa kättä pystyyn siellä ja, ja tota, niin esittää kysymyksiä tai laittaa sinne Teamsiin kommentteja. Odotellaan hetken aikaa. Ja, myös sitten, jos niitä ei tule, niin, niin onkohan siellä jo valmiina tämä meidän alueellinen puheenvuoro vai pidetäänkö me pieni tauko tässä ennen sitä? Ehkä pieni tauko saattaisi olla paikallaan Joo, myöskin. Tehdään niin, että he saavat valmistautua tähän rauhassa. Niin. Okei, me testaan omaa ääntä tässä välissä. Kuuluuko minun ääni? Hienosti kuuluu. Hyvä, kiitoksia. Eli pidetäänkö me tässä kiitoksia oikein paljon vai onko Tiinalla vielä? Ei kun rohkaisisin, vaan nyt vielä kun Katri on täällä, että niin. jos niin kuin liittyy siihen mitä itse olette tekemässä ja mietitte näistä käsitteistä tai jos heräs tuosta Pauliinan alustuksesta, mitä on koottu sieltä tausta-aineistosta siitä diasetista, mikä on nyt teidän kaikkien käytettävissä myös siellä yhteistyötilassa, niin tota, kysymyksiä tai kommentteja tai, tai mitä seuraavaksi olette siellä päässä ajatellut tehdä tai, tai miten voisitte ää, näitä sanastokeskuksen tukea tai, tai meidän kanssa yhdessä jotain osaa jatkaa, niin tota, laittakaa sinne kommenttia tai nostakaa käsi. Niin, niin tota. Keskustellaan näistä, mutta tulee vielä tilaisuus pienryhmissä keskustella myöhemminkin, jos nyt tuntuu, että on se tauon paikka. Eikö käsi nous? Sieltä nousi. <laughs> jos, ei, jos ei kukaan muu halua tähän väliin kysyä, niin tota, mä voisin vielä vähän kommentoida tota henkilökohtainen termiä ja noita, mitä sä äsken, äsken tuossa esitit. Että, niin kuin sanoitkin, niin siinähän oli itse asiassa kahden käsitteen tai enemmän sen henkilökohtainen käsitteen kuvauksia. Ja, ja tota, vaikka ero tuntuu pieneltä, niin käsitte on, on, on tosiaan eri. Ja, tota, noissa sun esimerkkeissä nousi mun mielestä hyvin esiin se, että et siinä oli tota, noin, niin, tällaisen hankkeen, joka oli niin nimen perusteella enemmän tämmöinen kansalais- ja asiakaslähtöinen, ja sitten siinä oli Sitran ä, tota, selvityksen määritelmä. Niin siinä niin kuin kansalaisnäkökulmaa käsittääkseni tai arvaukseni mukaan enemmän kuin vaamassa, niin oli budjetin tota noin, niin yläkäsitteenä rahasumma, mikä on hyvin selkeä ja ymmärrettävä. Mutta sitten siitä määritelmässä olikin väline. Ja, ja tota, kuvaa mun mielestä sitä, että, että mikä se näkökulma just siihen käsitteen määrittelyyn on. Et kun sanoin äsken, että et tosiaan ei ole sitä yhtä ainoata oikeita. Oikeita määritelmää olemassa, niin tuossa se tuli hyvin esiin, että kyllä se välinekin on ihan perusteltu yläkäsite, mutta se ei ehkä, jos ajatellaan sitä asiakasta, niin ole kaikista selkein väline, mm, kenen väline, mihin tarkoitukseen. Se ei ole niin helppo ymmärtää kuin se, että ai, on se rahasumma, jonka mä saan nyt käyttöön, johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Ja sitten toinen asia, mitä tuosta voisi kommentoida, on se, että, että mä sanoin, että tuossa esityksessäni, että hyvät termit on sellaisia, jotka on helppo ymmärtää ja helppo käyttää, mutta sanoin myös sen, että hyvälle termille on oikeastaan aika paljon ja kovia vaatimuksia. Ja, ja tota noin, en niin halua kritisoida tota henkilökohtainen budjetointi termiä, mutta totean vaan sen, että et tota mulle kun oon maalikko tässä asiassa ja terminologihan yleensä toimiikin hyvin tämmöisenä maalikko-testihenkilönä myös tällaisissa esitettyissä yhteyksissä, että me, me voidaan kommentoida niin kuin muusta kuin sen substanssiasiantuntijan näkökulmasta tätä. Niin tosiaan tuo henkilökohtainen, niin se ei mulle kerro sitä, että mä saan itse päättää asioista. Se voi olla mulle jonkun toisen räätälöimä ja sillä tavalla henkilökohtainen, että mä en vielä tuosta termistä en niin ymmärrä sitä, että mikä on mun oma mahdollisuus vaikuttaa siihen sen rahasumman käyttöön. Et mä tiedän siitä, että se on mulle tarkoitettu, mutta mä en tiedä, minkälainen vaikutusvalta mulla on siihen. Mä voisin ajatella, että sellainenkin olisi mahdollista, että vaikka on henkilökohtainen budjetti jollekin tietylle henkilölle, niin silti asiantuntija tavallaan aika lailla ohjaa sen, että mihin se on käytettävissä. Mä kysyisin sen verran, että mitä ajattelet siitä yksilöllisen budjetin käsitteestä, että onko se sen parempi käsite, mikä myös nousi esille tuossa kansainvälisessä? Että no, vai onko ihan yhtä En, en, mä, en mä siitäkään saa sitä, sitä niin kuin omaa vaikutusmahdollisuutta samalla tavalla esiin, ja eikä mulla ole mitään niin ehdottaa tuohon tilalle. Tämä on vaan tämmöinen kommentti, että, että mitä, mitä itse niin saan tuosta pelkästä termistä. kommentti kommentti hyvää, tosi hyvää keskustelua ja tuota, on käytettä, tuota, jo joku vuosia vuosia ja, ja nyt mun mielestä oikein, oikein hyvällä, hyvällä tatsilla. tatschilla tuolla tuota, toi, et, eduskuntakäsittelyyn mitä liittyvässä valiokunnan perustelussa käytettiin, käytettiin tällaista niin kuin palvelun saamiseen saamiseen sitoumus saa ja, tuota, että, että, että, että, että, ja, ja sitten taas avain kansalaisuuteen kestä puhuttiin tällaisesta omaehtoisista valinnasta yhtenä tällaisena tota, toi, elementtinä, mikä tähän liittyy. Ja itse tuossa äsken, äsken mietin, että onko sitten niin tällainen palvelushaamisen sitoutus, joka mahdollistaa omaehtoiset valinnat, niin se voisi olla jotain sellaista, mitä, mitä sillä budjetilla tarkoittaa. Täällä kanssa kaipuu itsellä ääni, niin minä, minä pystyy, että ajatukset ei pysy, pysy tätä kasassa, kun kuulee oman, oman äänensä. Taitaa ka kaipua sieltä. Ja sitten vielä itse sit termeihin, niin, niin yksi, yksi vaihtoehto, mitä, mitä kanssa pohdittu, jota itse olen jotenkin kovin, kovin tykästynyt, että mitä jos se olisi oma budjetti. Silloin se on jotenkin yksinkertainen ja, ja tulee sel, selvästi niin käsitys siitä, että kenen, kenen, kenelle se kuuluu. Itse sitten taas henkilökohtaiselle budjetoimille, ei olla vieläkään keksitty parempaa, parempaa tuota kyllä termiä. Se on, se on mun mielestä sellainen, mikä, mikä joutaisi joutais romukoppaa. Romu Sitähän me ollaan, me ollaan tota pitkän aikaa käytetty, mutta että, ja, ja siitä kertoo jotain sekin, että jos, jos me suuntaa perustettiin reilu pari vuotta sitten, me oltiin jo siinä kohtaa, kohtaa sitä mieltä, että se on, se on väärä termi, se, että se on henkilökohtaisen budjetoinnin keskus, mutta ei, ei rohjettu jotenkin tehdä sille niin erilaista alamääritelmää, koska se jotenkin aina, aina meni jollain tavalla niin epämääräiseksi. Et, et nyt kun me ollaan tuolla tavalla osa to, to, tota termiä käytetty, niin, niin to, to, toi, ollaan suurin piirtein tiedetty, että mistä on kysymys, mutta että kyllä mä niin tosi vahvasti suosittelen sen kanssa, että me, me se termi jollain tavalla uudistettaisiin. Mutta että onko se sitten jotain, jotain ihmislähtöistä toimintatapaa vai, vai mikä se on? Että, mistä se sitten sellainen termi vakiintui, niin, niin, niin sitä on kyllä keskustelua. Mielenkiintoista kuulla, kuulla että tätä on, on, sitten, niin tähän, on kohdistunut kritiikkiä tähän termiin, että mä en sitä tiennyt, enkä mä itse niin pidä tuota kovin huonona, huonona terminä, koska tosiaan silloin kun on näitä monta tärkeää piirrettä, mitä pitäisi siinä termissä nostaa esiin, niin se kaikki ei vaan välttämättä yhtä aikaa onnistu, että et en niin kuin, tyrmäisi tuota täysin, vaikka, vaikka siihen liittyy niin kuin, kysymyksiä, mitä äsken mainitsin, ja yksi kolmas näkökulma voisi olla se, että et, mähän voisin vaikka meidän perheen sisällä niin tehdä henkilökohtaista budjetointia itselleni, et, että se liittyy niin kuin, ylipäätään Tota noin, sosiaalihuoltoon ja, ja tota noin, miten se liittyy vammaispalveluihin, niin, niin tota ei, ei se kaikki vaan ei, ei pysty siinä pelkällä termillä niin ilmaisemaan. Että, et kyllä täytyy sitten jättää osittain myös sen, sen määritelmän varaan ja sen vakiinnuttamisen varaan, että se yhteinen näkemys siitä sitten vakiintuisi siitä sisällöstä. Joo, mutta kiitos. Noista varmaan meidän just jatkotyöskentelyn kannalta, niin mitä sanoit, sitoumus, joka mahdollistaa omaehtoisen valinnan, niin voi olla osa jotain, jotain osaa siitä määrittelyn niin kuin selityksestä. Ja sitten, että onko se henkilökohtainen budjetti vai oma budjetti vai vielä, vielä joku muu, niin jää myöskin tässä meidän nyt sitten pohdittavaksi, mitä sulla äkkiseltään siitä oma budjetista verrattuna henkilökohtaiseen budjettiin. No. Ehkä ette halua kuulla, mutta ensimmäinen mieleyhtymä oli, oli tota, noin tänne palvelunimien puolelle, että on oma Elisa ja on oma kanta ja on, on mm -hmm. <laughs> muuta. Että, et, tota, se on niinku sanana sellainen ehkä helppokäyttöinen, että, että se on varmaan sen, sen hyvä puoli, mutta, mutta sitten se, että, että kuinka hyvin se pystyy näitä käsitteen piirteitä tuomaan esiin, niin verrattuna sit näihin muihin, niin en mä osaa sitä nyt sit kommentoida. Mm. Mutta tuohon liittyen, mitä sanoit, niin, niin tota, tuli siitä palvelusitoumuksesta mieleen itsellään myöskin tämä niin kuin palvelulupaus, että tavallaan mitä me, mitä me sillä sitten, kun se on siellä säädöksessä tai, tai hallituksen esitysehdotuksessa, niin, niin mitä, mitä me sillä halutaan niin kuin ihmisille taata ja sitten vielä, että kuinka se sitten käytännössä mahdollistuu, niin nekin on kaksi eri asiaa, että ei sitten puhuta sellaisilla käsitteillä, mikä, miten se sitten käytännössä toteutuu. Joo. Ja varmasti just toi palvelulupauksen määrittely niin tulee olemaan tiukka paikka, voin, voin kuvitella, koska siinä joudutaan sitten ottamaan kantaa just siihen, että et mitä on tarjolla, mi, mitä voi odottaa saavansa. Ja, ja tota noin, niin siihen liittyy sitten se raha. <laughs> ja ja tota noin, niin sieltä tulee ne suuntaviivat, niin se on varmasti tiukkaa vääntöä sen määrittely. Joo, joo. Toisaalta riittyy rahaa ja toisaalta liittyy se palvelu ja siihen joo. muun muassa vähän sitten tuossa iltapäivän sosiaalityön tutkimuksen osuudessa, niin ainakin tuun palaamaan. Nyt meidän tauko melkein meni <tos> tässä <tos> mielenkiintoista keskustelua. Päästitte mut tänne puhumaan, niin ta Hupeni tauko. Kiitoksia keskustelusta. Tauko tosiaan meni, joten nyt meillä on terhimäätä Eksote. Uh, hänen puheenvuoronsa aiheen aihe